Комунальники працюють від ранку. Триває ремонт доріг у Центральному та Інгульському районах міста. Проїхали ми ялу доріг, вибрали самые глибокі ями аварійні на Перший взгляд, Пофрізували їх, повимитали, повичищали, обробили бітумом, як положено все. Перед укладкою асфальту прийшли очистили від від грязі. Перед укладкою вже асфальта. Тепер нанесли слой асфальту, окатали катком. За день комунальники відпрацювали 250 квадратних метрів дорожнього покриття. 250 метрів нарізано карт, де були великі ями і підготовлені під асфальтування. На містах великих ям було фрезою вирізано карти та краї карт оброблені бітумом. Перед асфальтуванням продута від пилу площа карти. І вже сьогодні гарячий асфальт укладається в ці карти. Якщо на пошкодженій ділянці після обстрілу залишається снаряд, працівники підприємства приступають до ремонту дороги після відпрацювання території рятувальниками. Після бомбардування у місті Миколаєві на великій на кількості дорог залишаються снаряди та ракети. Частина ракет встромлені у дороги міста. Після того, як служби МНС та сапери розмінували залишки ракети, яка кілька днів стирчала в дорозі, і виташили, прибрали її, наша служба, комунальне підприємство «Елоавтодеріг» провела певні роботи, і вже сьогодні на місці ракети якісна, гарненька латка». Поки працівники підприємства асфальтують пошкоджені дороги в центральному та інгульському районах міста, незабаром планують розпочати ремонт доріг в Заводському районі. Вікторія Андрушків, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.